هو فكرة متجسدة في القلوب هو الحاضر في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة هو عراب الثوابت القدس وحق العودة والأرض والحدود والأسرى قائد حفر حضوره بخطوط الكوفية وعيون الأشبال والزهرات هو حكاية لا تنسى وفصول نضال ما تزال مستمرة من حوار القدس وأزقتها تجرع ياسر عرفات حب فلسطين وواكب مراحل انطلاق الكفاح ضد الإنجليز والعصابات الصهيونية. فشكلت تلك الطفولة انطلاقة قائد فلسطيني حمل هم القضية على عاتقه سياسياً وعسكريا هو قائد أول حركة تحرر فلسطينية منذ انطلاقتها في ستينيات القرن الماضي ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا هو الموجه والمعلم ببزته العسكرية في خطوط القتال الأولى على نقاط الاحتكاك المباشرة داعما ومخططا لكل نشاط عسكري ضد الاحتلال على كل الجبهات من الأردن إلى لبنان إلى العمل الخارجي ضد أفراد الموساد الإسرائيلي هو القائد في الكرامة وصاحب النصر الأكبر مع نشام الجيش العربي الأردني هو المحاصر في بيروت والمقاتل الشرس إلى جانب صفوف الشهداء هو رفيق أبو إياد وأبو جهاد ورفيق الكمالين ناصر وعدوان وأبو يوسف النجار هو القائد الرمز بكوفيته وبزته العسكرية التي لم تفارقه حتى استشهاده هو الاب الحاني على الجرحى وابناء الشهداء وامهات الاسرى ومضمض الجراح هو الرافض لكل الاملاءات وانصاف الحلول والمحاصر لاسابيع يرفض الاستسلام شهيدا شهيدا شهيدا, شهيداً يودع شعبه بالقبلات من على باب الطائره ويودعه بالدموع حين عاد شهيداً بكته كل فلسطين وأقسمت أننا على العهد باقون كما بقي الزعتر والزيتون